لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله <سؤال> لا إله إلا الله احمد يا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إلا الله بنيتنا فرقة لا الله. في لا أحلى لا راعي لا, لا بالمنزلة لا إله راعي لا لا hey tl يا, يا شام لا يا إلا يا بينهم الله يا يا يا زين يا شمعة لطلب سبعة خمسة